Цим, сьогодні у нас заміна замка лівих задніх дверей. Чому будемо міняти, не спрацьовує із ключа замок, тобто не завжди спрацьовує. От, наприклад, закриваю, всі захлопнулися цей не захлопнувся, значить, будемо мігом міняти. Ну, якщо казати точніше, то це заміна не замка, а Заднього лівого привода Центрального замка Ось я купив Такий новий Привід Саме Для лівої задньої дверки Він Самиконтактний Саме такий і потрібний Для мого авто Нагадаю, в мене авто Volkswagen Toran 1T Ну що ж, щоб нам поміняти замок Нам потрібно зняти спочатку оцю пластмасову обшивку щоб її зняти нам потрібно от, знайти виступ і зняти цю накладку два шурупи тут відкручуємо один і другий і два шурупи відкручуємо ось тут Бачимо, один там є і другий ось тут. Ну, щоб зняти ці два шурупа під ручкою, нам потрібна головка шестигранна Т-30. Відкручуємо. Ну, щоб зняти два шурупи знизу, в нижній частині дверей, нам, потрібно, нам потрібен ключ на Т20 Тут 4 шурупи відкручених беремо знімач і починаємо знімати обшивку дверей Далі обшивка тримається на кліпсах які нам і потрібно буде відщолунути від основи Далі проводимо цю операцію руками. Ну а верхню частину Тосносової шивки дверей Менемо підійти до верху. Тому що вона заходить от в такий от пазит. Що видно. От. От. Ну вже. Ясно, как занимается эта пластмассовая карта. Далее нам потребуется снять разъем до кнопки с Далее нам нужно снять тросик до ручки. Вот он крикает. Ну, ручки и разъем до лампочки. Вот разъем. Лампочка знялась, вискочила з пазів. Щоб зняти кнопку склопідйомника, вона тримається на пазах. Ось таких от. певні є виступи. Тут в мене виступи обламані, треба буде щось робити. Але щоб відєднати штекер, є така от кнопочка, Тиснемо і виймаємо її, ось, ну і залишилось нам зняти, ось як відєднати від ручки, від відкривання дверей із середини, ось там є такий гачок, саме він, його треба звільнити а щоб його звільнити треба зняти ось таку от защёлочку тримачик тримає його от. відтягуємо і вводимо там тросик с паза ну а потом занимаем сам гачок все с обшивка у нас снята. далее нам потребует снято на ручце вот эту вот накладку таким на чайно ручце сделано вот у такая гумовая заглушка ми її знімаємо і під нею ось є отакий от шуруп. Чи гвинт. Його нам потрібно відкрутити Беремо знову ж таки з зірочковий ключ Т-20. І ним відкручуємо ці Звитивши його, ми можемо зняти ось цю накладку, потягнувши її до себе. Ось. Така накладочка. Ну і від ручки нам потрібно тут від'єднати тросик, який тримається ось тут. Так, знімаємо тросик. Ось цей тросик і від ручки від'єднаної. Зреч, якщо вам потрібно зняти ручку мы ми відводимо її в сторону праворуч і знімаємо. снимаем. Вот, ручка заходить оцинпазом. От Отвір І ліворуч Вона стане на місце. От, ручка буде на місці Ну а поки що тросик ми відбуднали Спробуємо тепер замок відкрутити Щоб його відкрутити Нам потрібно Відкрутити Оці два таких гвинта. До речі Наголошую, ці гвинти Відкручуються 12-гранным ключом М8 вот уж Запасаемся ключом М8 И откручиваем Эти два винта Чтобы зняти остаточно замок Наголошую. Для на этого потребен Зерковый 12-гранный ключ Так, один зняли Тримаємо другий Так, ну Замок можна знімати Щоб не знімати Все-все Карту металеву з дверей Спробуємо його достати. Через отвір Динаміка Ще один нюанс Одною рукою ми будемо тримати замок А іншою рукою Втопимо на цих два масових виступи всередину для того, щоб звільнити платформу, яка входить в замок І ще один нюанс Нам потрібно втопити всередину ось цю таку гумову заглушку з тросиком, щоб дати можливість у замку вийти Ну, коли замок вже показався на горизонті в отворі Нам потрібно від'єднати ось цей електричний штекер від нього Натискаючи на цю от пімпочку Цей виступ І тягнемо праворуч от. Звільнили ну, І таким чином Пробуємо Вынять замок через отвір динаміка в дверях. Вот такая, видите, платформа такая белая. Она входит над выступами в эти два отвора. Вот Это два ну Но, но все-таки нам будет удобнее ее снимать, когда мы снимаем очечок тросика Вот все. замка. Ну а щоб звільнити тросик із цього паза, ми повертаємо його на 90 градусів і тоді можемо зняти. Ось так, на 90 градусів і знімаємо. Тому що він отакий от, прямокутної форми на кінці. Тросик знятий. Ну і напевно будемо знімати оцей набавдашничок. О, Тут є така защолочка. От, будемо знімати ще й на балдашничок. Цей. Цю платформу. О, зняли. Ну, а далі пробуємо виймати сам замок. Якщо нам не вдасться вийняти через цей отвір замок, будемо знімати всю металеву карту. А вона з склопідйомником разом. Для цього від'єднувати буде треба скло. Ну, але це вже історія подальша. Пробуємо знімати. Так, ну що ж, замок я дістав. Тепер нам потрібно зняти цей пластмасовий кожушок замка. Він тримається от на защёлочках. Одна защёлка, друга защёлка. Так, крім цих двох. Защолочок. Є ще там третя. Так що на трьох защолочках. Тримається цей кожучок, отщолкуємо і знімаємо. От. Ну, тепер зворотний процес. Дістаємо новий замок і одягаємо цей кожух на нього. слідкуємо, щоб три защелки зачолкнулися. Все. Так, mm -hmm. да, ще, до речі, я забув спочатку перенести оцей от тросик із старого замка. Його винять і перенести на новий замок. Цей тросик йде до зовнішньої ручки. Знімаємо. От і переносимо на новий замок. сюда ее ставим ну а далее пробуем его закинуть в отверх Тепер фіксуємо вже там, коли замок за цією картою Зашілкуємо цю білу платформу на замку от. Є Далі Закидаємо тросик Ось вітрос його нам потрібно поставити от сюди. Отак і зафіксувати його тут. Так, це трос до ручки, яка знаходиться всередині дверей. Кидаємо замок далі до свого місця Коли ну, вже поставили замок І притягнули його Двома гвинтами Не забуваємо про тросик Який нам потрібно витягнути О, І вставити в ручку О. Ну а потім Стараємося в, ці в пази вставити дві пасмасові оцих втулки В ці втулки вже помістити от. другі такі складові, які зроблять з них розпорку і будуть тримати замок Після цього, коли ми зробимо це, перевіряємо замок Якщо замок працює, так не забудьте звичайно вставити в замок от штекер Перевірити замок працює, от тоді ми можемо вже накладати пластмасову карту На пластмасовій карті, ось у цих ось місцях, у цих гніздах, от, кріпляться так звані кліпси Завдяки їм карта кріпиться на дверях І якщо вам пристає її знімати, ви маєте запастись ось такими от кліпсами Адже це витратний матеріал, досить часто одноразовий. В місця, де їх бракує, вставляємо нові. Внизу, де карта до дверей кріпиться шурупами, є пластмасові вставки саме під ці шурупи. Вони можуть прокручуватись, тому і їх потрібно мати про запас. Завдяки чотиригранній формі вони фіксуються в дверях, але ці грані можуть бути просто злизаними. А ось місце, рівчачок біля скла, куди карта має заходити своїм верхнім виступом. Прослідкуйте, чи вона туди потрапила. Ну а тут, в ручці, своє місце мають знайти два шурупа. Закручуємо з допомогою торкс 30. Також двома шурупами притягуємо карту внизу. Тільки тут вже потрібен торкс на 20. Далі знаходимо накладку з ручки і ставимо на місце. Це був останній штрих – двері склали, успіхів вам, залишайтесь здоров'я.